Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan uh, youtuber Jumpa lagi di channel Aroges Family Kali ini Saya akan Membicarakan tentang Kaitannya dengan monetasi, ya, monetisasi Oke <tuh> Oke okay. Uh, channel saya sampai sekarang belum dimonetasi buka-buka dan belum ya. Saya pernah dimonetasi, cuman dibendet dibendet ya. ya. Oke okay, ini sebagai uh, dulu saya ini, ini di adsense saya ini. Saya pernah <tuh> uh, dimonetasi dan penghasilan terakhir ini, ini terakhir saya tuh. Ada saldo di ansasa saya itu. 6.180 saldo saya itu. Ini terakhir dibayar bulan. Apakah. Pebuarian kalau nggak salah. Bukan. bukan sekitar Januari lah. Januari. Januari pebuari. Nah, sehubungan waktu itu. Ada aturan baru. Bahwa. Uh, apa. Apa. YouTube waktu itu harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya 4000 jam uh, saat itu saya sudah lebih 4000 samping uh, berapa ya 8 6 ribuan lah 6000 jam tayang cuman subscribe saya baru nyampe ratusan itu bahkan 100 juga belum saat itu subscribe saya Uh, tapi saya sudah dimonetasi waktu itu ya uh, dan saya ini udah lama sebenarnya <tuh> hmm, main di YouTube sebenarnya main di YouTube nih saya itu main di YouTube itu uh, nih saya main di YouTube mulai dari saat itu saya bergabung pada tanggal 5 Mei 2010 ya <tuh> 5 Mei 2010 sampai sekarang uh, pada tahun 2013 saya dimonetasi dan 2000 awal 2018 saya kena aturan Youtube itu harus 1000 subscriber sama 4000 jam tayang sehingga uh, channel saya di dan ditinjau ulang dan kebetulan memang ada beberapa ini nih. Pelanggaran-pelanggaran sih memang betul ada di sini juga satu. Sudah oh, lama sih. Ini di status pedoman komunitas saya juga ada di sini detailnya juga ada. Ini masalah teguran pertama saya nih. Teguran, ternyata ini masalah sabung ayam Ayam kampung dengan ayam adu ya <tik> Saya upload Ternyata ini pelanggaran terhadap kebijakan mengikutan berisi kekerasan Sehingga <tik> Saya kena teguran dan akhir teguran saya ini Sampai 31 Juli 2018 ya Masih lama berakhir oh, Mulai 31 Juli 2018 dan berakhir 29 Oktober 18 nih <laughs> nah, Kemudian live streaming saya juga dinonaktifkan <laughs> Ada dua saya pelanggaran nih uh, Waktu itu waktu main bola terus saya gak aja Jujur aja live streaming waktu itu main bola bola dunia Antara bergi, dan itu langsung saya dicekal di seluruh dunia Video saya waktu itu yang main bola. Nah sekarang ini uh, Memang sampai hari ini saya belum dimonetasi ya. Ah ini walaupun udah, channel saya baru yang saya baru 2.851 lah sampai hari ini. Kalau itu udah 9.000 ya, udah lumayan, udah banyak. So, saya bisa main dari dulu, cuma jarang gitu ya dari 2010 saya jarang itu <tuh> nah, jarang cuman baru-baru sekarang-sekarang ini aja saya ngejawab dari mulai 2018 saya benar-benar main di uh, di fokus di youtube peninjauan-peninjauan ini <tuh> saya udah lebih kemudian ulasan kalau ulasan itu dari apa di email eee ya. uh, ulasan dari kreator youtube itu ulasan saya itu sering terjadi eh, sering saya dapatkan termasuk setiap awal bulan setiap awal bulan setiap awal bulan saya mendapatkan ulasan ya. ulasan dari kreator ya dari kreator itu ulasan termasuk kemarin juga saya dapat ulasan, uh, ulasan saya nih, uh, ulasan ada. Ini hampir tiap, tiap bulan saya dapat ulasan itu, uh, ulasan apa uh, dari YouTube, ulasan di mana ya? Uh, ini. Sebentar <laughs> Masalahnya kemarin saya dapat ulasan tanggal 6 Setiap tanggal 6 lah kalau gak salah ya. Setiap tanggal 6 awal bulan Setiap tanggal 6 awal bulan itu saya mendapatkan Ulasan tentang uh, channel saya dari Youtube itu itu ulasan ada emang tanda-tandanya katanya cuman saya sampai sekarang belum dapat email dari youtube ya belum dapat email dari youtube bahwa channel saya itu apa dimonetasi kembali atau tidak gitu ya e, sampai sekarang belum ada apa-apa gitu belum ada informasi lagi tentang channel saya sampai sekarang itu. Beda dengan dulu sih dulu sih asal kita lebih 10 ribu aja udah bisa dimonetasi ya. Itu dulu. Kalau sekarang ternyata enggak tidak demikian gitu ya. <tuh> ini. Ini 1 sampai 100 ini di sini. Oh, tinggal tanggal 31. Oh salah. Agustus kemarin Agustus saya dapat ulasan tuh. Eh 4 Agustus. Kalau salah ya. Waduh. Oh, Nanti aja ya. 3 Agustus atau 4 Agustus. Eh komentar YouTube komentar itu petu aduh Lupa gua yang mana ya? Hmm, matanya si masalahnya, udah <laughs> mulai itu. saya ini normal dari AdSense juga saya dapat itu dari AdSense juga saya dapat laporan tiap bulan dari AdSense laporan keuangan saya nih, dari permintaan laporan AdSense keuangan saya ini juga ada hampir tiap tiap bulan masuk ke saya laporan dari keuangan AdSense juga ini tanda -tanda saya sudah pernah dimonetasi ini pernah dimonetasi kalau nggak demonetasi sih memang nggak nggak itu ya. Pernah kalau pernah demonetasi itu ada laporan keuangan langsung dari esensi juga ya. dari apa? Ah ini video saya udah dihapus dulu nih. Komentar saya juga bingung kenapa gitu kemarin tuh. Ah ya udah aja biarin Nggak terlalu dimasalahkan Sebanding juga Percuma Sab dulu juga saya pernah banding Ternyata Nggak ada apa Artinya gitu kecape-cape lah Istilahnya kalau kita banding gitu ya. Kalau kita banding tuh Aduh Gua lupa lagi nih Yang mana Apakah hapus gitu kalau laporan dari itu? Hmm. Ah, ini ulasannya. 4 Agustus Ulasan saya, Nih, ulasan saya, eh, ulasan ini rutin saya terima setiap bulan ini ulasan itu, ah eh, ulasan itu. baik ulasan dari ini hmm. bulanan, eh, bulananlah ulasan ataupun laporan keuangan dari essence, essence itu. Ini laporan ulasan Kalau laporan dari agensi itu, itu tadi. <tuh> agensi. Uh. Jadi ada dua laporan satu. Yang terima rutin tiap bulan itu. Laporan keuangan dari agensi. Sama itu. Dari Youtube kreator ya itu tapi sampai sekarang belum apa-apa ah, ini bukti dari adsense ini ah, ah. saldo masih ada di adsense bentar dulu ini hmm, eh, baru adsense mending pula. pembayaran ini hah ah hasilan saya saldo ini eh, saldo berandanya ini nah, ini IDR 1 IDR terlihat ini ya karena nasib barangkali tahu gimana ya tentang saya ini samain dari uh, bergabung dengan YouTube 5 Mei 2010. Ya. Itu sekarang masih begini. 100 anda sedang ditinjau atau gimana? Ya. Okeylah, gitu aja. Kawan-kawan semua aja saya so, kalau memang saya sekarang tidak terlalu berharap sih. Mau dimonetasi atau enggak lah, nggak masalah. Yang penting samu Uh, daripada diam gitu ya mengupload ada-ada -ada pengalaman pribadi pengalaman itu ini apa dokumenter aja sifatnya dokumenter aja oke okay, kawan ya mudah-mudahan bagi yang belum jangan putus asa lanjut aja terus yang belum dimonetasi lanjut aja pasti suatu saat anda juga dimonetasi seperti saya pernah dimonetasi dulu ya Selama demonetasi dari 2013 sampai 2017, akhirnya saya di ke, kena aturan 2008 Januari 2018 sampai sekarang. Oke, yuk, assalamualaikum.